După Bucuretii, colile vor fi închise în două judeie, cod portocaliu de ger, ninsori abundente sublinierei viscoli. Autoricile din Ialonga sublinierei celera sublinierei au decis ca toate unicile de înfcemânt să în închise vineri, când este anuncat un nou val de ninsori sublinierei viscol. Judecele vor fi sub cod portocaliu de ger, în abundente sub liniere Decizia a fost luată, miercuri, în cadrul Comitetului Judecean pentru situații de urgenti al omică după ce meteorologii au anuncat ce mai multe judece se vor afla vineri sub incidenta unui cod portocaliu de vreme sever, cu ninsorii abundente. Într-un comunicat de pres, instituția Prefectului Alomica anunță oficial suspendarea cursurilor sub colare vineri, 23 martie 2018. având în vedere evoluția valorilor termice sublinierea a sub formă de Z-PAD, însocite de viscol, prognozate pentru perioada următoare, sublinierea a numărul. Pe 2303.2018 a Comitetului Judecean pentru situații de urgență S-a dispus suspendarea cursurilor liniere colare în unicile de învățământ preuniversitar din judecul Ialomica, vineri, 23 martie 2018, cu excepția geredinicelor cu program prelungit, se arată în comunicatul prefecturii Ialomica. Acea sublinierei decizie a fost luat sublinierei la Celera sublinierei, în cadrul sublinierei din cei extraordinare a Comitetului Judecean pentru situații de urgență, Celera sublinierei, din cauza fenomenelor meteorologice periculoase prognozate pentru perioada 22 la 23 martie. Cele două judece se vor afla, vineri, sub incidenta unei avertizări cod portocaliu de ger, ninsurii abundente sub viscol. Anterior, primăria capitalei sub Comitetul pentru situații de urgență Chilfova au anuncat suspendarea cursurilor pentru ziua de vineri.